Hej och välkommen till Nyköping! Vi sitter här på Sömlands tillsammans med biblioteksutveckling Sömland och är en del av Region Sömland. Vi tänkte berätta lite grann hur vi jobbar i vårt projekt med En Wikimedia Residence. Och jag heter Larissa Bark, jag är antikvarie med fokus på digital utveckling på Sömlands museum. Jag heter Victoria Lagerqvist och jag är biblioteksutvecklare. Precis, vi jobbar tillsammans i det här projektet, alltså två olika kulturorganisationer. Och vi har ju jobbat med Wikipedia som kunskapsplattform sedan länge. Ja, vi har ju redan hunnit arbeta tillsammans med i olika Wikimedia-projekt i två år. För det var då vi startade projekt HBTQ på Wikipedia. Och sedan dess har vi arrangerat skrivstugor tillsammans. Vi har också lyft fram ur museets samlingar olika föremål som kan kopplas till just hbtq perspektiv för att koppla ihop samlingarna med fri kunskap på Wikipedia. Eh, och där har vi försökt att förbättra Wikipedia utifrån perspektiv men också möjliggöra för fler att vilja eh, vara med och bidra på de här olika plattformarna. Och sen eh, i december så har vi också en Wikimedia in Residence på plats. Precis, Sofia Jansson. Och I det här projektet är det ju för oss också väldigt viktigt att samarbeta, både som institutioner men också som att samarbeta med gemenskapen. Precis, vi ser det som att vi har ett gemensamt lärande och det är ju så att vi arbetar både med människors livslånga lärande genom de här satsningarna men också med vårt gemensamma lärande. För det är ju så här att man vill inte bara prata om att samarbeta utan göra det konkret. Precis och jag tycker att vi verkligen har vi kommit längre i det här projektet för att Sofie som vår Wikimedia Residence har hjälpt oss som en länk mellan oss som institutioner och gemenskapen som jobbar med Wikipedia, Wikimedia Commons och Wikidata. För Förut hade vi inte riktigt på plats en person som kunde hela tiden lyfta fram de här perspektiven som den här Wikigemenskapen har. Och det var något som vi verkligen behövde, behövde känner jag. För att det är så viktigt att få in nya perspektiv på vad som behövs. Alltså vilka evenemang ska vi samordna? Hur ska vi publicera våra samlingar? Vad ska vi publicera dem? Och vilken typ av innehåll både när det gäller till exempel digitiserade samlingar men också kunskapsresurser är faktiskt relevanta för just den här målgruppen. Precis. Så vi får inte bara perspektiv på varandras Verksamhet utifrån att vi är museum och vi är en biblioteksverksamhet, utan vi får också ett utifrån perspektiv på vad vi gör. och Det ger ju oss jättemycket. Plus att vi med att ha den här wikimedia också skapar möjlighet för ett mer långsiktigt fortsatt arbete kring detta så att det inte heller bara blir någonting som händer en viss stund utan att vi faktiskt har möjlighet att jobba för mer hållbara strukturer för detta. Precis, och alltså just för oss som museum, också eller också för er, är, är ju öppenhet en väldigt viktig faktor i vår verksamhet. Alltså att vi till exempel publicerar med öppna licenser, att vi också är en öppen institution som hyllar in till samarbete. Och jag tycker verkligen att vi tillsammans har tagit ett nytt steg i det här genom att faktiskt få in externa perspektiv in i verksamheten. Men nu ska vi inte bara prata om Sofie, utan vi ska ju också höra själv från Sofie hur hon... Kring det här projektet. Hej, jag heter Sofia Jansson och jag är Wikimedia In-Residence hos biblioteksutveckling Sörmland och Sörmlands museum. Och med det här projektet så vill vi öka kännedomen hos relevanta yrkesverksamma i hur fria kunskapskällor som till exempel Wikipedia kan vara en plattform för kunskapsspridning. Vi vill göra fler aktörer och människor nyfikna på att redigera på Wikipedia. Vi vill förbättra representationen i Wikipedia och Wikimedia Commons när det gäller perspektiven hbtqi och nationella minoriteter. Vi vill också utforska hur museum och bibliotek i Sörmland kan arbeta tillsammans med att bygga kunskap i och genom fria kunskapskällor som Wikipedia. Vi har en projektsida på Wikipedia just och där postar vi även om saker som planeras och genomföras. Som till exempel skrivstugor som alla är välkomna på. Vi ordnar även några veckans tävling på Wikipedia. Och jag kommer också utbilda sex stycken Wikipedia-ambassadörer. Som jag ska kunna överföra min kunskap till. Och som delvis ska kunna ta över stafettpinnen utifrån sina önskemål och intressen. Efter att det här residenskapet är slut. Det finns en önskelista över artiklar att skapa eller förbättra. Och man får jättegärna komma med förslag och idéer. Och på den här projek projektsidan, då lägger vi också ut vad vi har gjort under projektets gång. Det är ju så att nästan alla idag använder Wikipedia på något sätt. En del i sin yrkesroll, men framför allt som privatpersoner. Däremot så är vi inte särskilt många som redigerar och sköter om Uppslagsverket. Och det är något som gör att Wikipedia inte är lika bra som det skulle kunna vara. Men fler personer som bidrar... Till fri kunskap så kan vi få fler artiklar, bättre kvalitet och också bättre källbeläggning. Och vilka passar då inte bättre för att engagera sig i det här än just kulturinstitutioner som till exempel bibliotek och museum? Ja, men tack Sofie för dina perspektiv på det här projektet. Ja, och vi ser verkligen fram emot att fortsätta den här resan tillsammans. Tack så mycket och ha en trevlig konferens!